В кімнаті сидять люди, які працюють в гуртовій торговельній компанії. На їх підприємство влітку окупанти здійснили кілька ракетних атак. Тоді обійшлося без травмованих та загиблих. Зараз американський дипломований парамедик Метью розповідає аудиторії про основний засіб боротьби з масивною кровотечою – турнікет. Спочатку показує приклад на своїй умовно травмованій руці. Далі – на добровольці в Ячеславі. Колір кистів Ячеслава на руці з турнікетом відрізняється від іншої. Турнікет накладено правильно. Також показують, як застосовувати підручні засоби для зупинки кровотечі. Тренувальні турнікети роздають аудиторії. Люди навчаються зупиняти кров спочатку собі, потім тим, хто поруч. 3, 3, а, так? Да, да, да, да, да. Протокол MARCH. В перекладі абревіатура означає М. Масивна кровотеча. Зупинка кровотечі, що загрожує життю. A Дихальні шляхи. Забезпечення прохідності дихальних шляхів. Р. Дихання. Закриття всіх відкритих ран грудної клітини. С. Циркуляція. Повний огляд пораненого, зупинка кровотеч, діагностика шоку. Ейдж – гіпотермія, запобігання переохолоджень. Меттю працює пожежником. Він розповідає, як йому поза межами професійної діяльності доводилось застосовувати алгоритм Марч. Навіть коли я працював пожежником, були ситуації, коли я допомагав людям в автокатастрофі. Або просто підбігали люди і кричали «Допоможіть мені, моя дитина не дихає». І знаючи цей алгоритм Марч, людина в будь-якій ситуації може прийняти його. Це рятує життя. Теоретично практичне заняття триває близько п'яти годин. Непосредственно было несколько прилетов на наше предприятие, пострадали наши склады, которыми я заведую, то есть ребята здесь сегодня находящиеся, это есть кладовщики, которые в полной мере ощущали все эти прилеты, поэтому для нас более чем полезно этот практикум. Курси безкоштовні. Їх організовує благодійний фонд Heroes Ukraine, коли набирається достатня кількість охочих. Зазвичай це від 10 до 20 людей, які працюють на одному підприємстві або займаються подібними родами діяльності. Менеджерка благодійного проєкту Олександра Блінцова розповідає про обсяги роботи фонду по кількості, їх вже майже більше 30. Ми охопили більше 4 400 людей. Тренінги проходили по Миколаєвій Миколаївській області. Ми не зупиняємося, ми продовжуємо. Ну, дуже була цікава інформація, як остановить кровотечі без применення турнікета, так як, ми знаємо всі, як у міроді прилітають і прилітають на остановках. У у кожного в кармані турнікет. А з подручних сфер, з того же самого платка, там підка, якусь лінзінки, можна без проблем впоратися з цією. Ну, принаймні, по попитатися впоратися з цією життя людини. Да, Учасникам, які прослухали курс, роздають персональні аптечки. Це турнікети, це е, проти... Е, Опікові засоби, це ножиці, це кровоспинні засоби. На курсі ми навчаємо користуватися цими речами, і потім кожна людина може застосувати у разі необхідності зміст цієї аптечки. Я ще раз сподіваюся, це нікому не знадобиться. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаїв.